يا تاج راسي يا طيب الفال يا عزوة أيامي يا ذخري وحزامي من بنظافر لك الشعر ينقال نصيت من صدق المشاعر كلامي يا تاج التاج راسي يا طيب الفال يا عزوة أيامي يا ذخري انبارك بنظافر لك الشعرين قال نصيت من صدق المشاعر كلامي يا كل غلطة صلباتي كان الجزال حقي يا فاخر بك يا عالي المقامي يا أخوي جعلك بهدني بكل الأحوال يا خويا يلي لك من الطيب من هال مدت كفوفك إنها هامزنا الغمامي ساسك عريب من عمام ومن أخوان نعم الكريم إبن الرجال الكرامي فيك المراج الوافية قول وفعال نعم الشجيع وكل فعولك يا ينس لشغل الكرامي اني الدوسر هنا للفخر حجوه رجال تاريخنا بمشاده تاريخ سامي تاريخنا عز وفخر كل الاجيال حسن النعم والطايله في الزحامي واحسامها يلا عساسينك طوال وايامها افرح و مسره سلام